اهلا بيكم على قناه مستر كايرو عشاء قصص الرعب الواقعيه حاسين بملل وزهق الوقت مش بيعدي والليله طويله بشكل بايخ يبقى ده احسن وقت للخروج من روتين الحياه والانغماس في احداث حقيقيه غامضه ومثيره ومرعبه عاشها ناس زي وزيكم وبيحكوها بكل تفاصيلها المريعه اللي عاشوها لحظة بلحظة بكل فزعها ووجعها وشدة أعصابها. أهلا بيكم مع مستر كايرو وتجارب رعب هحكيها على صوت المطر مخلوط بالمزيكا الغامضة. تجربة ما تفوتكمش أبدا. ويلا إيه. هو ده. بحبكم وأنتوا معايا على نفس الصفحة. <تصفيق> يلا بينا. التجربه دي تجربه صعبه والمبدع فيها والجميل ان احنا هنسمعها بصياغه اذاعيه اعاده صياغه الاحداث بعد ما سمعتها من صاحبتها شيري فرج شيري من مبدعي قناه مستر كايرو اللي المها الم خاص جدا دايما بتعرف تنسج الاحداث اللي بتسمعها وتصنع منها اجواء دراميه ممتعه وده بالظبط اللي هسيبكم تسمعوه في خلال الدقايق اللي جايه تعالوا نسمع الحكايه دي من هيان مساء الخير مستر حسام وكل الادمنز ومستمعي قناه مستر كايلو انا على فكره من اشد المتابعين لقناتك وقصصك المرعبه علشان كده انا فكرت اكتب لك واشاركك تجاربي وقصصي المخيفه اللي بدات معايا وانا عندي 10 سنين. انا اسمي هيان من القاهره من مصر يعني أحكي لك الحكاية من البداية خالص، من وأنا صغيرة وزي أي طفلة ما كنتش فاهمة حاجات كتير، كنت دايما بشوف ولد صغير كان بيلازمني في كل مكان بروحه، بس كنت أنا بس اللي بشوفه، الولد ده كان زي ظلي، في الأول أنا كنت بخاف منه، لكن بعد كده ابتديت أتعود عليه، لأني حسيت إنه بيكون جنبي وبيحل لي أي مشكلة بتحط فيها حتى لو كانت المشكلة تافهة، يعني مثلا. في يوم انا كنت خارجه من المدرسه مع صديقه لي وسالتني فجاه هو انت بتاخدي مصروف كام في اليوم الحقيقه مصروفي وقتها كان قليل جدا وكنت مكسوفه اقول عليه لكن في نفس الوقت انا ما كنتش حابه اكذب لكني اضطريت وسمعت صوت خافت في وداني بيقولي قولي كذا فلقيتني بقولها على مصروف اكبر المفاجاه بقى ان تاني يوم لقيت ماما بتديني نفس المصروف اللي قلت عليه لصاحبتي امبارح، وبكده ابقى انا ما الموقف ده كان غريب جدا بالنسبه لي، بس خلاني انتبه للطفل اللي ملازمني زي ظلي، وازاي هو انقذني من كذبتي. الموقف الثاني اللي هحكي لك عليه، حصل بعد ما نقلنا في بيت جديد، وحب اقول لكم يعني ان اللي فات في حياتي كان قصه، واللي جاي قصه تانية خالص. انا كنت أكبر اخواتي. وبعد ما نقلنا أنا, انا اكتشفت ان والدي كان له علاقه بالجن ايوه زي ما سمعتوا كده الجن ومش بس كده والدي كان متجوز من جنيه وانا اكتشفت ان ليا اخوات من تحت الارض كانوا لما بيبقوا موجودين في البيت محدش بيعرف ينام ليالينا كانت بتتحول لليالي مخيفه ومرعبه جدا وعلي انا بالذات وللاسف ماما كانت عارفه الموضوع ده وده الغريب يعني ما كانش مضايقها غريبه مش كده المهم الحكايه بدات في الاول مع خالتي خالتي دي كنت بعتبرها اقرب صديقه ليا بالرغم من فرق السن اللي بينا خالتي حبيبتي وباختصار كان معمولها عمل بوقف الحال وعدم الجواز وللاسف ولحد النهارده وهي بقت فوق الخمسين 50 ولسه ما اتجوزتش تعالوا نرجع بقى للشقه الجديده المسكونه بالجن الجن اللي كان بيخليني اعرف ان بابا وصل واسمع صوت المفتاح من قبل حتى ما يتحط المفتاح في الباب كمان كان في جن عاشق لاختي كان معاها دايما لدرجه انه كان بيحرق في جسمها حروق صغيره علشان تقدر تتجوز الحروق دي كانت بتظهر بشكل واضح على جلدها اما انا فكنت بشوف احلامي أشخاص كتيرة صغيرة بتجري وبتدخل في الحيطة، وبتعمل أصوات مرعبة ومزعجة ومخيفة في نفس الوقت. ساعات كنت بشتري لنفسي هدوم جديدة لجهازي وأشيلهم في الدولاب. أصحى تاني يوم ألاقيهم متقطعين. أنا بقيت بخاف من البيت ده أوي وخصوصا فترة الليل، كنت بخاف أنام بقيت بحس إني زي اللي رايحة للموت مش رايحة نام والراحة من كتر الرعب اللي بشوفه في أحلامي كانت شيء نادر جدا أحس بيه، ما كانش في راحة في حياتي. إحنا كان عندنا جارة قدامنا، ما كناش على وفاق معاها. هي كان عندها تلت أولاد وما عندهاش بنات خالص. وأمي كان عندها تلت بنات أنا أكبرهم وولد واحد هو الصغير. في يوم إكتشفت إن جارتنا دي بتعمل لنا أعمال سحر. عرفت ازاي؟ هقول لكم. كان في شقه تحت تحتنا على طول، صاحبتها كانت مسافره وكانت سايبه المفتاح لماما علشان تشقر عليها من الوقت للتاني. فأنا ساعات كنت بنزل أغسل هدومي في الشقه دي علشان البيت عندنا زحمه زي ما قلت لكم. وفي يوم نزلت لقيت الشقه فيها صور لينا أنا وأخواتي ومتقطعه على الشباك. جارتنا الشريره كان ليها واحد من أولادها. عمل حادثه وتوفاه الله سبحانه وتعالى ومن ساعتها خيالها المريض كان مصور لها ان ماما كانت دايما بتدعي عليها وان ده هو السبب في موت ابنها الله يرحمه المهم في اليوم ده نزلت اعمل غسيلي وشفت الصور بعدها على طول النور قطع وبدات اشوف خيالات لكائنات بتمشي حواليا كانت عباره عن اجسام صغيره وغريبه زي الاغزام كانوا بيمشوا بسرعة وبيتنططوا، وفجأة تلاقيهم دخلوا جوه الحيطة، وطلعوا تاني. المنظر كان مرعب ومخيف. بعدها بلحظات ظهر شيخ بدقن بيضة طويلة. الشيخ ده كان لابس أبيض في أبيض، حواليه زي الحوريات. كان قاعد بيبص أنا دمي نشف، وبقيت عايزة أهرب بس، مش عارفة منين أهرب إزاي. وفجأة الشيخ ده شاور لي على مكان الخروج. طبعا طلعت اجري بسرعة الطلقة من غير ما افكر ومن غير حتى ما ابص ورايا بعد اليوم ده انا حرمت انزل الشقة دي حرمت انزلها بالليل خالص الفضول كان ماليني اعرف هو ايه ده وكان ايه فقررت انزل تاني يوم الصبح ولما انزلت اتفاجئت ان جارتنا اياها بتستعمل حمام الشقة دي في السحر والاعمال لاني كان بيبقى فيه اثار للعمل وبن مرشوش على ارضيه الحمام جارتنا كانت بتنتقم من امي وللاسف انا أخذت النصيب الاكبر من الانتقام ده اللي حصل انها في يوم كانت رشه زي زيت لونه احمر قدام عتبه بيتنا وانا ما اخدتش بالي وعديت من فوق ومن بعدها حياتي بيت جالي عريس صالوناتي لي كان بيسأل عليا كل حد يعرفني، وجت جارتنا سألتني عليه، بس أنا أنكرت لأني كنت عايزة أتقي شرها، بعدها العريس فص ملح إختفى، وبعد أسبوعين سمعت عنه أخبار يعني تحديدًا عن فرحه على زميلة لي في الشغل، طبعًا أنا زعلت واتصدمت وقلبي إنكسر، بس ده قضاء ربنا ولازم أرضى بيه. انا اتعزمت على الفرح وكان لازم اروح ثأرا لكبريائي وكرامتي وانا في الفرح صديقة ليا كان بتسألني مش هو ده العريس اللي كان لك؟ انا رديت وقلت لها لأ ساعتها حسيت بنفس سخن قوي جنبي كأنه نفس انسان بس انا مش شايفاه يوميا بالليل وانا نايمة حسيت بفرش السرير بتاعي دافي كأن في حد نايم جنبي لأ لأ لأ ده كان فعلا في حد نايم جنبي، أنا شفته. شفته وكأنه حقيقة. راجل بكل تفاصيله. أنا قمت مفزوع بصرخ وبعيط من الخوف وجريت برا الأوضة. كانت حالتي صعبة جدا. حكيت لأمي على اللي حصل. ماما جابت شيخ يرقي البيت وعرف إن فعلا كان في جن صغير. رجله كانت عاملة زي رجل البط وصوابه مشبكة بالجلد وشكله غني ومرعب، الجن طلع صوته وهو بيقول: أنا بحبها ولو طلبت نجمة من السماء هجيبها لها، هي بتاعتي، وفعلا أنا كنت وهو معايا مش عايزة أي حاجة فلوس وذهب وكل ما أتمناه، لكن أول ما الشيخ عمل رقية وخرجه كل الرفاهيه اللي كانت عندي دي راحت، ومن بعدها أحوالي اتغيرت، وحياتي اتقلبت فوق لتحت. جارتنا كانت عاملة عمل سفلي، وأنا أكتر حد اتأذى. البدايات كانت لما ابتديت أسمع رجلين بتمشي على الأرض، وما كنتش شايفة ولا حد، يعني أصوات وأشباح كانت بتظهر وتختفي. أمي في الأول كانت بتحاول ترقيني وتروح للشيوخ كتير وتقرا الفنجان يمكن تعرف تفك العمل لكن ما فيش فايده وصلت الامور لاني بقيت بشوف الميتين واحوالهم في القبر زي جدتي ام امي الله يعني يرحمها انا كنت بحبها جدا شفتها وقبرها كان منور نور عادي وجدي كمان الله يرحمه شفته هيكل عظمي هو كان راجل تقي أنا شفته بين بنات لابسين أبيض في أبيض وكانوا بيتحركوا حواليه، بعد فترة من المعاناة خالتي اقترحت عليا إني أسافر معاها أسوان علشان أروح لحاجة طيبة هناك آه كانت بتاعة كرامات وقالت لي إنها ممكن تعالجني وفعلا سافرنا الحاجة الله يمسيها بالخير ساعدتني وقرت عليا وحسيت إني اتحسنت لكن اللي حصل في نهاية اليوم ده كانت مأساة. فقدت فيها اغلى الناس ابويا بابا في اليوم ده كان عارف من ماما اني روحت مع خالتي للحاجه دي هو كان رافض تماما للموضوع انا وخالتي رجعنا للبيت وبابا رجع بعد شغله على الساعه 2 الصبح واز فجاه اسمع صوته بيزعق وبيصرخ زي اللي بيتخانق مع حد انا جريت عليه ودخلت لقيته واقع على الارض وبيقول بصوت مبحوح مين ابن الكلاب ده؟ أنا ضربته، كان طويل ولونه أسود فاصفر أصفر وإيديه كانت طويلة أوي، أنا ضربته بس هو رد للضرب أقوى وأجمد، بعدها والدي غاب عن الوعي، ولحظات بعدها فقد الروح ومات الله يرحمك يا بابا يا غالي، فقدانك كسرني، السحر قتلك وحرمني منك الله يرحمك، وزي ما بيقولوا، اللي فات معايا قبل الجواز شيء واللي جاي واللي حصل بعد جوازي شيء تاني خالص. أقل حاجة ممكن توصفها إنها مرعبة ومخيفة. الحقيقة أنا مهما شرحت مش هقدر أوصفلكم قد إيه صعب إنك تحس إن في جن مسيطر عليك وملازمك وملازم كل نفس في حياتك. والاصعب من كده انك مش قادر تتخلص منه انا هحكي لكم على مواقف كتير حصلت لي في حياتي واقسم لكم انها حقيقه حقيقه عشتها بكل احاسيسي ومشاعري انا قبل جوازي بفتره حصلت لي عربيه والحقيقه انا مت للحظات ايوه انا مت وفي لحظات موتي انا شفت نفسي واقفه على سحاب ابيض كان الارض يعني يعني هي السحاب كانه هو الارض وفوقي كانت السماء الزرقة كنت واقفه لوحدي وبزعق واقول عيالي عيالي مع اني لسه ما اتجوزتش وشفت من بعيد راجل من بتوع الاسعاف بيقرب مني واقف بيسعفني وفعلا في لحظه انا رجعت للحياه من تاني. لما فتحت عينيا وشفت راجل الاسعاف ده جنب مني أخوي قال لي إنهم عملوا لي صدمة كهربائية رجعت قلبي ينبض من تاني، بس بعد الحادثة دي أنا قعدت فترة طويلة في حالة نفسية يرثى لها، صحيح المفروض إني أكون أسعد إنسانة أني انكتب لي حياة جديدة، لكن أنا كان جوايا خوف رهيب من الحياة، ساعات كنت بحلم بنفسي وأنا ميتة، حتى وأنا صاحية كنت بتوه في عالم تاني. واشوف نفسي فوق السحاب بس حواليا برد ورعد وزوابع وفوق بعد ما حد يهزني علشان ارجع من التوهان اللي ده بعد فتره ما اتخطبت قلت خلاص الدنيا هتظبط بقى وهتحلو لكن الاحوال بقت بتسوء يوم بعد يوم في الاول كنت لما ببقى فيها مع خطيبي كانت بتحصل حاجات غريبه زي مثلا كنت لما بتمشى معاه في اي مكان كنت بحس ان في حد ماشي ورايا وبيحدفني بالطوب في ضهري ولما التفت ورايا ما بلاقيش حد خالص ساعات كنت بسمع همس في وداني وصوت بيقول انتي بتاعتي هتروحي مني فين والمين الصوت ده كان مرعب وعميق وهامس بس في نفس الوقت كان مخيف حاولت اتجاهل كل الهواجس دي علشان حياتي تمشي لحد ما اتجوزت. بعد الجواز على طول ربنا اراد اني احمل. في الوقت ده كنا ساكنين في شقه عاديه لحد ما اتولد ابني يوسف الله يحفظه وكمل تلات شهور. بعدها نقلنا في بيت جدتي اللي كان مقفول بقاله خمس سنين. وبعد ما نقلنا بفتره ابتديت اشوف واسمع خيالات واصوات غريبه. ابني زي ما لك كان عنده ثلاث شهور بس لكنه كان بيحس بالحاجات الغريبة دي وكان بيعيط كتير قوي في ليلة من الليالي كنت نايمة وحلمت اني كنت نايمة ابني على رجلي وبحاول اسكته من العياط وشفت في الحلم راجل عجوز لكنه كان قصير ومعاه شخص تاني صغير في السن وأطفال واقفين على باب الأوضة وبيكلموني بالاشاره كانهم بيقولوا لي عايزين نلعب مع ابنك انا قلت لهم لما يكبر بعدها على طول انا قمت من نومي مفزوع على صوت ابني بيبكي ولقيته على الارض بيبي عنده تلت شهور ازاي ينزل على الارض لوحده والاكيد انه موقعش لان ما كانش فيه اي اثار جروح او كدمات ومفيش اي سبب انه يقع لان السرير اصلا متحاوط بصور من كل الجوانب انا ما لقيتش اي تفسير ازاي ممكن يكون حد اتحرك يعني او يعني البي بيتحرك لحد ما نزل على الارض انا طبعا بحمد يعني بحمد ربنا الحمد لله انه كان سليم وما حصلوش اي حاجه بس آه الخوف فضل ملازمني لدرجه اني ما بقيتش عارفه انام من بعدها بعد كده ابني زي اللي حاسس وخايف من كل حاجة بتحصل، كنت كل ما أحاول أحطه في سريره وأسيبه كان بيتفطر من العياط، زي اللي بيرفض إني أسيبه ينام لوحده. تاني يوم حاولت أنيم إبني على رجلي زي ما شفته في الحلم بس من غير ما أقصد علشان يطمن يعني، وأنا كنت نايمة في نص السرير علشان ما يتحركش ويقعد. وبرضه حصل نفس اللي حصل إمبارح. عينيا يا دوب يا دوب غفلت صحيت مفزوع على صوت ابني بيعيط وهو على الأرض قمت مخضوضة جريت على ابني شلته وأخدته في حضني وحاولت أهديه بس أنا نفسي كنت مترحش وعمال أعيط مش لاقي أي تفسير للي بيحصل ده والحقيقة ده كان رعبني ومخوفني أكتر جوزي كان شغله شفتات مختلفة بين الليل والصبح وعلشان كده ما كنتش بحب له على اللي بيحصل علشان ما زودش حالة القلق والخوف اللي بعيشه. كبر ابني وبقى عنده سنتين وبدأ يتكلم شوية كلمات في الوقت ده أمي كانت مرضت وجبتها تقعد معايا لكن ماما زي اللي جن وعملت عهد مع الشيطان ماما اتغيرت وبقت عنيفة حتى مع ابني أبو تلات سنين بقت بتقرا عليه كلام غريب لحد ما لبسته هو كمان جن ابني بطل يتكلم من ساعتها بقى زي الاخرس بيتكلم بعينيه وبالاشاره بايديه كل ده حصل وانا مش عارفه حاجه ولا عمري كنت اتخيل ان ده يحصل لحد ما بقى عنده 14 سنه اختي هي اللي حكت لي بس هي عرفت ازاي انا معرفش لما يوسف وصل لسن أربع أو خمس سنين كنت ساعات بنيمه وأروح السوق أشتري طلبات البيت بسرعة قبل ما يصحى، لكن كنت أول ما برجع ألاقي ابني صاحي وبيلعب قدام صورة قرآنية مقطوع منها جزء صغير، ولما كنت بسأله بتلعب مع مين يا حبيبي؟ كان بيرد عليا بعينيه إنه بيلعب مع عمه، وكان بيشرح لي بإيديه، أنا كنت بفهم من شرحه إن في شخص بيطلع له من الحيطة. بيلعب معاه. أنا كنت بسمع صوت خط ودربكة في المطبخ ورجلين بتمشي في الحمام. وحد بيناديني بإسمي بيتكلم معايا. يوسف كبر وفي مرة دخل الحمام لوحده لقى شخص قاعد في الحمام لابس أسود في أسود وشكله مخيف جدا. ابني اترعب وحاول يصرخ لكن صوته ما طلعش. طلع يجري علي وشرح لي شافه. ملامه وشه كانت كلها ذعر وخوف انا جريت على الحمام اشوف فيه ايه لكن ما لقيتش اي حاجه ابني وصل لسن خمستاشر سنه وهو لسه مش بيعرف يتكلم طبيعي زي الناس البيت عندنا بقى ساكنه جن واطفال جن صغيرين كنت بحس بيهم وبسمع اصواتهم هما بيجروا وبيتحركوا في البيت اصوات تفزع القلب لدرجة إني ساعات بسمع صوتهم وهم بينادوني ماما، ماما، ماما، أحلى كلمة ممكن أي أم تسمعها من ابنها، كنت أنا بسمعها أترعب من الخوف. أنا لسه على فكرة، حكايتي مخلصتش ويمكن اختصرت لكم كتير من التفاصيل اللي عشتها، واللي بتعب أوي لما بفتكرها. أنا بس عايزة منكم طلب واحد في الأيام الكريمة دي. تدعوا أصحى من الكابوس اللي عشته لسه عايشاه مش علشاني. علشان علشان ابني يوسف وتدعوا لربنا إن ربنا يشفيه أنا بشكركم على مشاركتكم ليا الساده المرعبة وشكرا مستر جعير. هيام قلبي معاكي أكيد كل التفاصيل الغير منطقيه والغير طبيعيه والمرعبه اللي بتحكي عنها دي. اكيد لو اي حد عاش حاجه شبهها اكيد حياته هتبقى حياه مش طبيعيه حياه كلها فزع وخوف ورهبه ووجع وألم طبعا مش هقدر أفوت الفرصه ان انا أشكر شيري فرج على كتابتها السحريه وأسلوبها الجميل الراقي على فكره في ناس يعني مش عارف أقول عليهم ايه كتاب وادباء قناه مستر كايو الحقيقه فخور بيهم جدا لان انا بستمتع وانا بقرا القصص اللي بيكتبوها يعني بشوف القصص اللي بتوصل من الجمهور قد ايه بتبقى عامله زي اللوغاريتمات بتبقى صعبه انك تعرف تفك طلاسمها بتبقى كلمه من الشرق على كلمه من الغرب والناس معذوره لان مش كل الناس بتعرف تكتب لكن اكيد لما بيتعاد الصياغه ويتركب الكلام في اطار اذاعي وفي ادبي راقي زي ده اكيد بنستمتع. تعالوا بقى ننقل على الساحر الاردني التائب. ايمان حسن القلم الذهبي لقناه مستر كايرو بتعيد صياغه القصه او التجربه اللي بيبعتها لنا الساحر الاردني التائب تقريبا كل يوم سنه. الساحر الاردني التائب محمود. عنها اسمه لاول مرة بصراحة يعني. آه الحقيقة بيشاركنا دايماً بأحداث هو عاصرها هو وقت آه لما كان بيشتغل في مجال السحر والشعوذة والدجل. وهو بعد ما تاب قرر ان هو يفتح كتاب اسراره ويحكي كل التفاصيل المتعلقة بالطلاسم وبالاسحار وكل امور الشعوذة والدجل علشان الناس تتعظ وتاخد بالها. مساء الخير على أحلى عيلة. عيلة مستر كايرو وعلى الاستاذ حسام الغالي النهاردة أنا هحكلكم عن شاب اسمه أحمد من عيلة متدينة لكن أحمد كان مختلف عنه أحمد شاب بيحب السفر وكان بيسافر مرتين في السنة أحمد كان بياخد مصروفه من أهله وأبوه رجل أعمال معروف كان غني يعني بيوت وعربيات ورفاهيات الدنيا كلها كانت بين إيديه. كانت أكتر رحلاته لليونان وتركيا، وفي تركيا هو حب واحدة هناك، وكان كل ما يسافر بيتصل بيها، وقبل عيد الأضحى عشر أيام سنة ألفين سافر لتركيا وقرر يحضر العيد هناك عند صحبته اردليك وفعلا سافر وقابله بعض في المطار هي كانت بتتقرب منه على قد ما تقدر مش حب فيه ولكن علشان فلوسه والهدايا اللي كان بيجيبها لها والفسح وعيشه الرفاهيه اللي كانت عايشاها معاه المهم كمل العيد هناك وبعدها قرر انه يرجع للاردن هي طلبت منه حاجه للذكرى واخدت منه مدينه حمره مرسوم عليها راس اسد وبعد ما قضى العيد سهر وشرب وستات يعني كان طيش فاضح رجع للاردن بعد رجوعه ابوه فاهمه انه مش راضي عن تصرفاته وطيشه وطلب منه إنه يساعده ويقف معاه في شغل أحمد ريحه بكلمتين وقال له: طيب وماشي مفيش مشاكل، وسابه ودخل أوضته ونام للصبح. تاني يوم فاق على صوت تليفونه، كانت أردالين من تركيا وكانت بتعيط وبصوت مبحوح، فضلت تقوله إنها في ورطة. وإنها محتاجة فلوس لأن حصلت مشكلة كبيرة معها المبلغ كان مبلغ كبير هو حاول يجمع لها المبلغ من أي حد راح لأمه طلب منها فلوس لكنها رفضت وطلبت منه ينزل الشغل مع أبوه هو قال لها ماشي هنزل بس اديني المبلغ اللي أنا محتاجه الأول وأنا هنزل معاه الشغل فضل يعيط ويجذب على امه والأول مره كان يجذب عليها وفعلا حول لها الفلوس اللي هي عايزاها طبعا اردلين كانت سعيده بالفلوس دي وكانت بتضحك عليه طبعا بعد اسبوعين اتصلت بيه من تاني وطلبت فلوس منه من جديد احمد حاول يجمع الفلوس لكن ابوه وقفله وقال له انت بتودي الفلوس دي فين يا ابني بتضيعها على ايه وفضل يزعق معاه ويقول له ان مفيش حد مسك فلوس زيك ومفيش اي حد يضيع فلوس بالطريقه اللي انت بتضيع بيها الفلوس دي ولما اتصلت بيه اردين تساله على الفلوس اعتذر لها وقال لها إنه ما قدرش يدبر فلوس ليها، ومن هنا بدأت العلاقة تسوء بينهم، أردالين كان ليها زميلة من قرى الفلاحين في تركيا، سألتها مالك فيه إيه؟ إحكيلي، حكت لها على المشكلة اللي معاها، صاحبتها كانت عارفة العلاقة اللي بينهم، كانت إسمها لوران وقالت لها إيه رأيك إن الحل عندي؟ أردين طلبت منها تقول لها الحل ده بسرعة قالت لها أنا أعرف ست كبيرة شاطرة وبتفتح الفنجان والودع وبتقرا الطالع إيه رأيك نروح لها؟ استغربت وقالت لها طيب ودي هتفيدني بإيه؟ ردت عليها وقالت لها إنتي مش عايزة أحمد ده يبقى خاتم في إيديكي، ردت عليها أردلين وقالت لها إزاي يعني هو ده ممكن يحصل؟ فردت عليها لوران وأكدت لها إنه هيحصل، وفعلا راحوا للست دي وحكت لها عن قصتها وإيه اللي هي عاوزاه من أحمد، سألتها الست العجوزة: معاكي أي حاجة منه؟ زي أثر سكتت أردلين وافتكر الميدلية قالت لها عليها وهل تنفع ولا لا قالت لها طبعا تنفع هاتيها وهاتي معاكي فلوس دفعة أولى وبعد نجاح العمل تديني ضعفه تاني يوم راحت لها ومعاها الميدليا والفلوس اللي اتفقوا عليها وبالفعل الست الساحره عملت العمل على الجانب الثاني احمد كان بدا يحس بشعور غريب احلام مزعجه انه بيقع من فوق جبل وبتعابين وافاعي كان بيصحى كل يوم مفزوع كان النوم ما بيعرفش ينامه والامور كانت بتزيد لحد ما بقى بيخرج بالليل الساعه 12 ويرجع على الفجر بطل ياكل وحالته سائد بقى عايش على المية وبقى بيحس بوجع في جسمه كله وكمان بقى بيشوف خيالات كلاب ضخمة بعيون زي الجمر كان بيصرخ وهو في الشارع ويشتم الناس بقت مستغربة هو بيشتم مين؟ وليه بيشتم بالشكل ده؟ الكل بقى شايفه مجنون أهله أخدوه للدكتور اللي أكدلهم إنه سليم وما فيهوش أي مرض الأب والأم كانوا مستغربين من حالته والدكتور نصحهم إنهم يروحوا لدكتور نفساني لأن كل الإشارات بتقول إنه في حالة نفسية هستيرية والدكتور النفساني أكد بعد يومين من الجلسات والفحوصات إن أحمد بيعاني من اضطرابات نفسية من الحرمان بعد ما راحوا البيت أبوه قاله إنه مش محروم من حاجة وإنه هيديله الفلوس اللي هو عايزها وأكتر كمان وراقبه وشافه وهو رايح على مكتب الصرافة ومن قلة أكله أحمد وقع بعد ما خرج من المكتب، الناس اتلمت عليه وكان من الناحية التانية راجل عجوز سأل على أحمد وأهله وراح لأبوه وقال له: إبنك مش مريض، إبنك مسحور دورله على شيخ يعالجه ويرقيه، أبوه كان حاسس بكده برضه علشان كده قال لنفسه: ليه لأ؟ وفعلاً دور على شيخ يقدر يساعده لحد ما وصل لشيخ شاب في التلاتين من عمره شكله كان كويس عنده دقن سودا وصاحب وقار وصلاح راح له وحكاله على اللي حصل لأحمد وقال له تمام بعد صلاة العشاء هجيلك وفعلاً حضر وبدأ يقرأ عليه ساعتين وهو بيمشي بيمشي إيديه على أطرافه ومن راسه لغايه رجليه ولما وصل لمنطقه الصدر والبطن حس بوجع بس من غير ما يتحرك كان عاجز عن الحركه كانوا اهله له هدومه زي الاطفال بقى يتبول لا اراديا على نفسه حالته النفسيه اكتر دمار من الاول لدرجه انه بقى يتمنى الموت لنفسه ويفضل يعيط وهنا فضل الشيخ يقرا لحد ما احمد رجع ميه صفرا ريحتها نتنه الشيخ شربه ميه نقر عليها وبعدها رجع كتله بحجم حبه التمر كان كلها دم وريحتها ملت المكان كله قزارة طلب الشيخ ميه وملح لقى حتة حلاوة صغيرة وخيوط، بدأ يفكها ويرميها في الميه ويقرا ويكتر في القراية لحد ساعتين. أحمد حس بنار بتجري في بطنه وصدره، كانت الريحة بتزيد وحاجات غريبة بتخرج من بقه. الشيخ سابه وقال له: إن شاء الله بكرة هنكمل، وفعلا. تاني يوم الشيخ كمل وبدأ معاه بمية زمزم مقري عليها فضل أحمد يرجع ويخرج كل اللي في بطنه لحد ما أغمى عليه الأب خاف والشيخ طمنه وقال له خليه يرتاح ساله أبوه كان ماله يا شيخ رد عليه وقال له ابنك له عمل بالخضوع والطاعة والسحر ده لو ما كانش كان قضى حياة ابنك باما بالموت او الجنون احمد بدأ بعدها يتحسن يوم بعد يوم لحد شوية شوية بدأ يرجع زي الاول الشيخ قال له يا احمد ارجع لله عز وجل وابعد عن الشبهات واتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك وصحتك وشبابك، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. بشكر الساحر الأردني التائب على التجربة اللي حكاها لنا النهارده من ضمن التجارب الكتير اللي بيحكيها لنا كل يوم سبت. واكيد بشكر القلم الذهبي لقناه مستر كايو ايمان حسن على صياغتها الجميله للاحداث وطريقه السرد الممتعه اللي بستمتع وانا بقراها بشكر كتير ايمان حسن. القصه دي من القصص المرعبه قوي وتفاصيلها حقيقي مخيفه. الحقيقه السبب في ان احنا هنسمع القصه دي ان الصديق اللي بعتها بعتها لصديقتي الغاليه والادمن المتالقه فاطمه الزهراء. وفاطمه بدورها طلبت من صباح نصري اديبه قناه مستر كايرو انها تعيد صياغه القصه بشكل ادبي بحيث نعرف نستمتع بالاحداث ونسمعها ونفهم بالتفصيل ايه اللي حصل فيها. مش عايز اطول اكتر من كده. تعالوا مع بعض نسمع قصه يوسف. القصة دي حصلت لي مع صاحبي أحمد أو معرفش مين هو بالظبط. أي أنا عارف إن الكلام غريب بس لما تسمعوا هتعرفوا أنا حاليا عندي 23 سنة والقصة اللي هحكيها دي حصلت بالظبط من تسع شهور من النهاردة. وقتها أنا كنت شغال فرض أمن في كومباوند سكني وكنت شغال شيفت ليلي ولوحدي تماما مفيش أي مساعد أو شخص معايا. ليلتها وللأسف النور كان قاطع خصوصا في المنطقه دي بتاعه ارض اللواء المنطقه دي معروفه قوي علشان بيقطع فيها النور كتير وبالذات يعني في فتره الليل واللي ساكنين في المنطقه دي وسمعيني دلوقتي اكيد عارفين كلامي ده كويس في ليله من الليالي الضلمه انا كنت واقف بره علشان مكتبي كان مستحيل اقعد واطول فيه بسبب الضلمه اللي محيطه بالمكان وبسبب قطع النور المستمر فخرجت وقفت في الشارع علشان اشم شويه هواء بدل الخنقه والعتمه بتاعت المكتب. لما كنت واقف بره العماره شفت واحد كان طويل قوي. انا مش ببالغ على فكره لما اقول انه طويل، طوله اصله كان ملفت للنظر. وقسما بالله طوله عدى الحديد بتاع مدخل العماره، يعني اقصد ان راسه مرت واخترقت الباب من فوق وعد عادي من الباب كان الباب ده شيء مش موجود، شيء خفي. او الشخص ده ممكن يكون شفاف وبيمشي ودخل عادي انا الصراحة قلت في نفسي يعني ممكن لي بسبب الضلمة بس انا متأكد اني لمحته من اول ما دخل وشفته بشكل واضح وفضلت انده عليه كتير واسأل فيه يا باشا استنى بس استنى انت مين وطلع عند مين لكنه ما ردش علي وطنشني وسابني ودخل ناحية مكتب الأمن اللي أنا بقعد فيه. كان بيمشي من غير ما يتلفت، ولا كأنه سمعني أو حتى شايفني، لدرجة إني استغربت منه وارتبكت قوي، وسألت نفسي قلت يعني: هو ممكن يكون الشخص ده زميلي مثلاً جاي يستلم مني دوره في الشغل؟ بس في لحظة أنا تيقنت إن زميلي مش طويل قوي كده، ولا دي أوصافه. وبعدين المفروض إنه يجي يستلم مني الشغل الصبح مش بالليل. وفي الساعة دي بالذات. انا وقتها كانت دماغي اتلخبطت الامور كانت ماشيه من غير ترتيب وكانت غريبة واكيد انا مسكتش كان لازم اعرف مين الشخص ده وكل اللي عملته اني فكرت ان انا ادخل وراه واعرف هو عاوز مين وعاوز ايه من قوة ارتباكي وقلقي منه خلتني اروح افتش عليه كنت مسك المسدس بتاعي ده بس علشان تخويف بس خصوصا يعني لما الاقي نفسي في وسط المواقف اللي زي دي اكيد المسدس بيكون اول حاجه بفكر فيها كراجل امن. وبعدين انا نورت كشاف الموبايل علشان اشوف كويس غرفه الامن. كنت بواجه الكشاف في كل حته لكني ما لقيتش حد. فكرت ادخل الجراش وافتشه هو كمان. بصراحه الضلمه والرهبه بتاعت المكان خلوني ماسك السلاح كويس قوي ومستني ومستعد لاي حركه او هجوم. من اي شخص ممكن يظهر لي فجأة. لكن برضه بعد التفتيش ما لقيتش حد خالص. شيء غريب أوي. الجراج طبعًا كان مظلم أوي. ظلام شديد لدرجة ما تشوفش حتى كف إيديك. وبسبب الضلمة دي أنا كنت منور بكشاف الموبايل وحاسس إن الضلمة وكلة وبلعت نور الموبايل نفسه. نور الكشاف بطبيعته كان نور عادي بس وأنا في الجراج كانت الإضاءة بتاعته خافتة جدا أنا بأعلى صوتي كنت بنده على الشخص اللي دخل بس مفيش حد ما سمعتش ولا رد ولما خرجت من الجراش سمعت الصوت مألوف عندي ايوه ده كان صوت الكراسي وتحديدا الكرسي اللي بقعد عليه في قط الأمن صوت الكرسي ده أنا لأن كان له صوت مميز وهو بيحك في الأرض لما توجهت للاوضه قسما بالله كنت شايف الكرسي هو بيتحرك لوحده زي ما يكون في حد قاعد عليه شخص غير مرئي انا ما قدرتش اشوفه بعينيا. انا وقفت متخشب ببص على الكرسي ومش فاهم حاجه كنت لسه ماسك سلاحي ومستعد لاي تدخل من اي حد غريب اكيد في طبعا اللي هيقول لي ممكن يكون الكرسي حركه الهوا طب اسمحوا لي اقول لكم بقى طب ازاي يتحرك بالشكل ده واحنا في اعز ايام الصيف في مصر وكمان في عمارة جنبي، يعني إزاي ومنين هيدخل الهوا ويحرك ويهز الكرسي؟ نفترض مثلا إن في هوا أكيد مش هيكون قوي وشديد لدرجة إنه يحرك الكرسي اللي هو أصلا وزنه تقيل وفي منه أجزاء من حديد. الموقف والمنظر ده وفي وسط الضلمة والساعة المتأخرة دي خلوني أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا أول ما خلصت كلامي ده ورب العرش العظيم لقيت الكرسي مرة واحدة وقع لوحده على الأرض. الكرسي اتقلب من غير ما اقرب منه. موقف طبعا بسببه شعر راسي وقف وزادت نبضات قلبي وكل اللي عملته اني خرجت بسرعة واستنيت لما النهار طلع وتوجهته مباشرة للمشرف وقلت له اسمع باشا أنا هقدم استقالتي دي آخر ليا يعني آخر ليلة ليا اللي هنا وآخر يوم هقعد فيه في المكان ده ومش هكمل في العمارة دي ولما سألني على السبب حكيت له على الليلة السودة اللي مريت بيها وعلى اللي حصل بالزبط وقتها رد علي وقال لي طب بص انت شكلك يعني مش محتاج تمشي وتخسر وظيفتك أنا هوديك لموقع تاني تشتغل فيه أنا وافقت وبالفعل لما روحت المكان الشغل الجديد لقيت شخص كان بيشتغل في العماره اللي انا كنت فيها ومشى او بالمعنى الاصح هو هرب منها بسبب اللي بيحصل لي هناك او بسبب اللي حصل له هو كمان هناك من حاجات مرعبه وغريبه احنا لما اتكلمنا مع بعض انا وزميلي حكى لي عن ارعب موقف صادفه في حياته هو قال ان هو كان في شغل بالليل في العماره دي وبيقول انه كان قاعد على الكرسي عادي بيسمع اغاني ومندمج معاها والنور كان قاطع بيقول أنا كنت قاعد في مكاني وفجأة لقيت صوت الأغاني وقف فقلت إيه اللي حصل ده؟ أنا فكرت إن الموبايل فصل شحن بس لاحظت إن الموبايل لسه شغال وإن مفيش أي مشكلة تخلي الأغاني تقف لوحدها وفي ثواني سمعت حد من ورايا بيقولي وبصوت يعني كان كله جدية ويخوف أوه ما عايز أوريك حاجة أنا اتخضيت وتلفت وبصيت ورايا بس لقيتش حد أنا كنت ميت من الرعب حرفيًا، وقال لي كمان، أنا متأكد إن مفيش حد كان داخل من باب العمارة، وعلشان يجي من ورايا ويكلمني يعني، أنا ولا سمعت صوت خطوات رجلين ولا أي حاجة. زميلي بيكمل وبيقول، أنا رجعت وقعدت على الكرسي، وكل مرة كنت بتلفت ورايا، والمرة دي سمعت نفس الصوت من تاني، وبيقول، مش قلت لك عاوز أوريك حاجة؟ كانت نبرة صوته مرعبة. وباين من صوته انه متضايق مني علشان انا ما وافقتش اقوم واروح معاه. أول مرة يعني. ورجع وكرر كلامه زي الإنذار والتحذير. ساعتها أنا فهمت إن الموضوع ما ينبئش بالخير أبداً وإن وجودي هنا لوحدي خطر عليا. أنا من غير أي تفكير ما استنيتش زميلي يجي يستلم من الشغل. أنا لميت حاجتي بسرعة وطلعت أجري علشان أبعد وأسيب المكان الفاضي ده مع الضلمة اللي فيه لله ترعب اي حد. كنت بجري ومش حابب اتلفت ورايا، وبعدين كلمت المشرف وقلت له اني مشيت من العماره ومش راجع ليها. اللي استغربته ان المشرف ما ولا حتى طلب مني استفسار او توضيح، او على الاقل مثلا كان يقول لي مالك وليه سبت مكان شغلك وتخليه فاضي؟ لا، بالعكس. المشرف كلمني بكل هدوء وبرود كانه عارف ايه اللي بيحصل جوه العماره، ومش راضي يقول لي. وبعدين طلب مني المشرف اني اروح بيتنا وروح وان هو هيبعت حد بديل يقعد مكاني زميلي قال لي يا يوسف الحقيقة مفيش فرد امن جه واشتغل في المكان ده وكمل يومين على بعض كلهم مش بسبب اللي يحصل اللي بيحصل معهم انا سألته طب ايه هو سبب ظهور الشخص او الكائن ده اللي ساكن في العمارة ومين هو رد علي بالنفي واستغراب كان واضح على وشه وقال لي ما أعرفش عدت فترة ونسيت نسبيا اللي حصل لي بس في حاجه عاوز اوضحها. انا لما كلمت المشرف ووضحت له اسبابي واني هقدم استقالتي وامشي، ساعتها انا ما كنتش خايف من اللي شفته وقتها، وما حبيتش افضل موجود عشان لو فضلت هناك كنت ممكن اتجنن من اللي بشوفه في وسط الضلمه والليل، غير بقى اني لو عملت او حاولت اعمل فيها شجاع وبطل السيمة يعني، ممكن لا قدر الله يجي لي مس من الشيطان. وفي الآخر يعني الفلوس هتعمل لي قصاد الوقعة اللي هكون أنا وقعت نفسي فيها في مثل بيقول الباب اللي بيجي لك منه الريح سد واستريح للعلم فقط يعني المرتب في العمارة دي كان عالي جدا عكس أي موقع تاني لكن مستحيل ومفيش حد هيضحي بعقله وحياته علشان عمارة مسكونة بكائن غريب ومرعب ومرتبع عالي أنا دليل إني ما خفتش وما كنتش خايف هو اني اتشجعت ودخلت وفتشت على الشخص ده جوه الضلمه وفيه دوق المكان كمان انا استنيت لغايه الصبح لحد ما جه زميلي يستلم مني الشغل وكمان المكان ده في النهار وده الغريب يعني بيكون عادي جدا وطبيعي لاقصى درجه اقصد يعني فيه حركه وفيه حياه وسكان وناس طالعه وناس داخله مفيش يعني اي حاجه تلفت الانتباه مفيش اي حاجه غريبه كل المصايب بتحصل بالليل لما الليل بيعانق ويحضن سكون ووحشه المكان وظلامه تخيل نفسك وانت قاعد لوحدك ومع الكائن ده كنت هتعمل ايه تهرب ولا هتفضل في مكانك وتواجه شيء مرعب ومجهول هل فضولك ممكن يدفعك انك تبحث وراه وعاوز تعرف مين هو ولا هتفلت بجلدك وتهرب قولي ليك الشجاعه انك تواجه ولا لا انا هستنى ردكم يوسف انت عملت الصح انا لو مكانك مش هقعد في المكان ده دقيقة واحدة انا الحاجات اللي شفتها في حياتي كتير وزي ما وعدتكم قريب جدا الصيف اللي جاي هحكي كل تجارب المرعبة صوت وصورة على قناة مستر كايرو لان قناة مستر كايرو ابتداء من صيف عشرين اتنين وعشرين هتكون صوت وصورة مش صوت بس مستر كايرو هيطلع وهيحكي عن أسرار مفزعة ومخيفة عاشها في حياته حاجات كده شبه اللي يوسف حكي عليها وحاجات شبه اللي حكيت عنها في حكايات شارع 101 وفي حكايات مسلسل صام والدم الملعون أكيد كل التفاصيل اللي أنا عشتها هحكيها تعالوا بقى نسمع قصتنا من شروق من سوريا أنا شروق من سوريا أنا حاب أحكي قصتي والمعاناة اللي عندي لحد النهارده وبعاني منها. قصتي جايز تكون طويله ومؤلمه وبدات وانا صغيره. امي من حلب المدينه، اما والدي فهو من ساحل محافظه اللاذقية احنا عشنا وتربينا في دمشق بحكم يعني وظائف اهلي. امي بتشتغل خياطه في قطاع عسكري يعني ملابس الجيش. ووالدي بيشتغل في جريده البعث. انا مجبوره اني احكي التفاصيل يمكن بعض اللي بيسمعنا النهارده يفهمها انها تكون تفاصيل عادية بس انا بحكيها لان في احداث كتير وانا مش عايزة المستمع يدوخ ويتعب انا عايزاه يبقى فاهم فعلشان تكتمل الصورة وتوصلوا القصة بالكامل محتاجة احكي كل التفاصيل الصغيرة دي علشان يبقى متخيل الحكاية انا لما اتولدت اتولدت كان في قصة غريبة مرتبطة بولتي اهلي كانوا مفكرين انهم يعني أجلوا الخلفة بحكم ضيق الوضع المادي لكن نصيبي كان إن أنا أجي الدنيا طول عمري بسمع جملة من أمي بتقولي دايماً أنت جيتي غلط وعايشة بالغلط وهتموتي بالغلط دي أمي اللي بتقول الكلام ده والدي وقت ولادتي آه وقت الولادة يعني وأمي بتولدني أخبروه الممرضات إن والدتي جابت صبي ابويا على طول من غير ما يفكر سماني شادي وهو كان مع امي في المستشفى وفي الوقت ده كان في المستشفى كان في عساكر اتنين هما اللي اسعفوا امي وخدوها للمستشفى ووقتها هي حست انها هتولد لان امي عسكريه فلازم يكون معاها عنصر من عناصر الجيش لان انا زي ما انا وضحت لكم قبل كده امي بتشتغل في قطاع جيش فكان لازم يبقى معاها عساكر عشان يكتبوا بيانات الولاده و يقدموها يعني للمنطقه اللي امي بتشتغل فيها. وبالفعل هم كتبوا في البيانات اسمي شادي، حتى قبل ما يتاكدوا اني بنت ولا ولد. العساكر سابوا والدي وروحوا بعد ما اخذوا بيانات هويته. وفي الوقت ده ابويا دخل على امي الاوضه وقال لها حمد لله على السلامه، انت جبتي ولد. امي بتقول ان ابوكي من الفرحه كان قاعد يبرم في شواربه، كان مبسوط وإن هي قالت له إن أنا جبت بنت أنا شفتها وقتها والدي حس بالخيبة وقال إزاي يعني مستحيل أنا هروح أتأكد من الدكتور وقال لأهلي إن في واحدة اسمها من نفس اسم أمي وولده في نفس الوقت وإن الممرضات ممكن يكونوا اتلخبطوا لكن بعدها والدي اتأكد إن أنا بنته وبعد إجراءات وتحاليل أبي رفض إنه يغير اسمي يعني خلاني اسمي شادي. أنا اتربيت على حياة الولاد مش زي أي بنت تحب تلعب بالالعاب البنات. لأن أنا كنت ولد في لبسي وأفعالي وتصرفاتي. وكان والدي ممنون كتير إن أنا آخر العنقود. إحنا تلت بنات واتنين شباب. وفي لنا أخ من غير أم أبي. يعني من غير لأن والدي يعني كان اتجوز على أمي بسبب أهله. وجاب ولد واحد. وساب مراته التانية. أمي وقتها ربت أخونا ده معانا من غير حتى ما تحسسنا إن هو مش من أم تانية، بالعكس كانت دايما بتقول له لازم تروح تزور أمك وما تنساش أمك اللي جابتك. وهو كان دايما يقول لها لا، أنتِ أمي. أمي كانت حنينة لدرجة لا توصف. أنا لما كان عمري خمس سنين اتصلوا أهل أمي وبلغونا إن أم أمي ماتت. وهنا بقى بدأت حياة الخوف من اليوم ده، لأن أنا كنت صغيرة العيلة، ولازم كنت طول الوقت أبقى مع أمي، فأنا لما وصلت مع أمي البيت أهل أمي وسمعنا الصريخ والبكاء، كان واصل الشارع من علوه، أنا ما كنتش عارفة يعني إيه موت، فكنت قاعدة جنب باب الأوضة اللي كانوا بيغسلوا فيها جدتي، وبعد ما اتفتح الباب أنا قمت أبص وأشوف لقيت الستات طلعت وانا دخلت الاوضه، محدش كان منتبه، كل اللي كانوا موجودين جوه كانوا بيعيطوا وبيبكوا، محدش كان مديني اهميه، انا وانا طفله صغيره في سن خمس سنين كانت اول مره اشوف حد ميت، شفت ترابيزه وعليها جدتي متكفنه، انا كنت أعمل الف حوالين الترابيزه من غير اي احساس لحد ما شفت وش جدتي لكن وشها اتحرك مع تحركاتي. أنا وقفت جنب راسها لقيتها والله وأقسم لك إنها لفت لي راسها وفتحت عينيها. أنا كنت متخشبة وأنا ببص لها ما كنتش عارفة هي نايمة ولا إيه أنا كنت مفكرة إنها نايمة وإنهم بيلعبوا لعبة يعني تفكير أطفال أنا كنت صغيرة. لما فجأة سمعت صوت صريخ النسوان وكانوا بيشدوني وبيعيطوا وبيندهوا لامي وانا كنت متشنجه مش عارفه اتحرك لحد ما فجاه دخل خالي من كتر الصريخ وجيه شدني وشالني وطلعني بره الاوضه انا اغمى عليا ولما صحيت كنت شايفه نظرات قرايبي وجيران اهل امي نظراتهم كانت رعب لطفله يعني في السن ده لما تشوف النظرات دي كانت نظراتهم زي اللي خايفين اللي شايفين فيا حاجة بتخوف كانوا بيقولوا لأمي الله يعينك على المصيبة اللي هتعيش معاكي. أمي ما فهمتش هما بيقولوا إيه وقالت لهم أنتوا تقصدوا إيه. ما كانش في حد بيرد كانوا بس عمالين يقولوا يا لطيف ألطف. أنا لما صحيت وبدأت أمشي كان في نوع من الميول في رجلي مش طبيعي. كأن وش رجلي مقلوب لتحت و اسبر رجلي كان لفوق انا لما شفت منظر رجلي وما كنتش بعرف امشي عليها كويس قعدت ابكي واصرخ امي من الرعب ومن المنظر اللي شافته اغمى عليها انا وقتها مسكني خالي وجرى بيا على المستشفى بعد تصوير وتحاليل عجزوا الدكاتره انهم يحلوا او يفسروا وضع رجلي كلهم قالوا مستحيل اللي احنا شايفينه ده دي عندها التواء بالقدم مستحيل لاي حادث انه يعمل كده في طفلة في رجل طفلة طبعا كانوا مش مصدقين القصة اللي حكاها خالي بعض الدكاترة قالوا ان دي حاجة يعني عيب خلقي وان احنا او خالي يعني بيالف قصص وبعض الدكاترة التانيين قالوا ممكن محتاجة عملية والبعض التاني عجز تماما عن تفسير حالتي لحد ما في النهاية تعيشت انا بالحالة اللي انا عليها امي طبعا من دكتور لدكتور لحد ما صديقه ليها نصحتها بدكتور ارماني امي اخدتني عنده هو قال لها لازم تلبس حذاء طبي ويمكن تتحسن ويمكن لا لحد ما جه يوم وكنا في الصيف ورحنا لعند اهلي تحديدا اهل بيت ابويا بيت جدي جدي ابو ابويا كان مخاوي جن ومعروف طبعا في المنطقه بتاعته بس زي ما بيحكوا يعني أهل أبي وحكوا لي يعني إنه بيفك السحر وبيفك المتلبسين والكلام ده، وإنه ما كانش بيعمل سحر لأي حد، كان بيرفض تماما لأنه بيعتبر إن ده حرام، بس كان لأمي رأي تاني، أمي أصلا كانت متعذبة مع أهل والدي، متعذبة معهم كتير لأن جدي كان بيضرب أمي ويعذبها على طول. لحد ما توظفت وسابت أهل أبي بمساعدة أهلها ومساعدة والدي والدي كان بيخاف قوي من أبوه المهم إحنا رحنا زيارة ووقتها جدي شاف رجلي وكان يعني عرف باللي حصل وسمع عن اللي صار معايا يعني. وهو نده لأمي وابويا كتير واتكلم معاهم لدرجة إن إحنا كنا بنبكي أنا وإخواتي إنه ممكن تحصل حاجة لأمي وأبويا بسبب جدي وقتها هو قال أنا أعرف أحل الموضوع ده وقال أنا هنزل على السوق. رجع أبويا من كتر الخوف خايف عليا قال لأمي تعالي نهرب أمي قالت له مستحيل مستحيل هنوصل للشام وأبوك خلاص عرف كل حاجة وفعلا أهلي هربوا انا طبعا ما كنتش بعرف امشي طول الوقت ده واخويا الله يرحمه هو اللي كان بيشيلني هو كان اكبر مني بسبع سنين انا هحكي لك ازاي مات بعد كده المهم امي كانت بتقولي ان انا على طول كنت بمشي وانا نايمة وكنت بفوق من النوم وانا بصرخ وببكي وتاني يوم كانت بتشوف على جسمي كدمات مرت ايام لحد ما في يوم اهلي اتنقلوا المنطقة في دمشق المنطقة دي تقريبا عدد بيوتها قليل احنا يعني تقدر تسميها قرية لان كان فيها حوالي عشر بيوت بس هم عشر بيوت وقطعة منطقة عسكرية وكان سبب انتقالهم للقرية دي بسبب الربو اخواتي كانوا على طول بيعانوا من الربو والدكاترة نصحوا امي تنتقل للارياف لان جو المدينة ودخان السيارات مأثرة على صحة اخواتي ولازمهم هواء نظيفة فوقتها اهلي اشتروا ارض وبنوا عليها بيت صغير كان في الوقت ده عندنا جار كبير في العمر ساكن لحاله وكانوا الجيران بيحبوه كتير لأنه كان قريب من ربنا وكان بيعمل رقية شرعية لما كنت ببص في وشه تحس بالأمان وشه كان بيطلع منه نور ابتسامته كانت كفيلة تحسسك براحة نفسية مره شافني وأخويا شايلني وماشي بيا برا البيت علشان اروح اقعد في الحارة يعني وأتفرج على الولاد وهم بيلعبوا لإني كنت بمل من قعدة البيت فلقيته سأل اخويا عني فاخويا حكاله له وقال له انا ما اعرفش اسال امي امي هي اللي عندها الخبر اليقين وهي اللي عارفه قصه اختي فقال اخويا انه يبلغ امي انه عايز يشوفها بعد ما خلص اخويا لعب ودخلنا على البيت اخويا راح بلغ امي وعلى طول امي راحت له تساله عن السبب فقال لها بنتك ملطوشه يعني عندكم بالمصري اسمها ملبوسه امي قالت له بنتي ما كبتش ميه سخنه علشان مثلا تتلطش قعد يضحك وقال لها طب هات البنت وتعالي امي بسرعه خدتني الجرنة ده وهو قعد يقرا علي وعلى كل جسمي انا لما سمعت صوته وهو بيقرا نمت وما حسيتش غير في بيتنا لما صحيت لكن وقتها انا حسيت بوجع في رجلي كان وجع فظيع رجلي كانت ورمه وكان فيها جروح وطالع منها القيح اللي عندكم اسمه الصديد وامي كانت قاعده بتعيط وبتقول يا رب يا رب يا رب وقعدت امي تنظف في الجرح وانا ببكي من الوجع رجلي كانت محروقه قوي انا حسيت من كتر الحراره اللي طالعه منها امي قالت لي ان وقت ما جارنا كان بيرقيني وبيقرا على رجلي كان الجلد بيتفسخ وبيتحرق وجارنا كان بيزيد في القراية ورجلي كان بيزيد فيها الجروح لحد ما في النهاية جارنا قال خديها على البيت وعقمي الجروح وما تخافيش بنتك هتخف وهيكون لها نظرة بهذه الحياة أمي قالت له أنت عملت إيه في بنتي الله يسامحك قال لها يا ستي ما تخافيش بنتك هتخف بس بنتك شكلها مشت في مية ميتين أنا هكتفي بالقصة ولو حابين تسمعوا باقي التفاصيل وباقي الأحداث والحاجات اللي عشتها قولولي كملي كملي حكايتك بشكر شروق من سوريا على التفاصيل الغريبة والغامضه وطبعا بدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه ياخد بأيديها وإنها تكون بأحسن حال وبكل صحة وسعادة يا رب بشكر كتير شروق وتحياتي لكل أصدقائي الغاليين في سوريا العريقة ليه تشترك في قناة مستر كايرو؟ علشان توصلك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك من عالم السحر والصحرة وكمان تكون ملم بعالم الجن والعوالم الغامضة اللي أحيانًا بتشاركنا حياتنا، وطبعًا والأهم إنك تعيش لحظات مثيرة مع الأدرينالين والفزع والرعب وتستمتع بأوقات ممتعة بجد. لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع صراحه او تطبيق تليجرام. كل الروابط دي هتلاقوها موجوده تحت في خانه الوصف وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك أما لو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم وشير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر إنستغرام، وأخيرا خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو